الزل في اللون السنون دامنار. دون سيولغ اف و سيسكل ستمازيغ، و سيسكل. مامك آ آ تيلي تيرانون تزعام، تفولكي، تقرز، تشنا، تكنا تيغاسيون تيدها. غرنغ انزيوك تمازيغ تيتيني، أنوفرو جو سيسكل، داس نوفلول قواوال. أنوفرو. آ آه، کوسسكيل داس نوف داس نفلول کووال متى تغسّم؟ تغسّم ادلس أمكودها آدليس نو سلمد آ آه، ناغ آسوير ويسكوز نسلمد سلمد أمنزو يلا کتودم تنتاوالت التافم تاوالت آتززمم آتسوكزمك تاوالت يلا pdf وأتي الضفرة آتي مثل التاريخ سيس. تقسم تيفراي، تقسم تغدا تاغدا، أكراج، عيد مانتن ميغرس أكراج تبدلت النس، دوغانيم. إغونام تسند آف أنونا قدا، أو نسكنها أو نسك نغداها غرينتش <hesitation> يدها كل ج-كل جان غرس أنوط، النس. نتش القرص والصديس ماش يلا والسن عم زوار والسكراد دلان يغنام أمواد أو نسكنك مما كان يسيس المعن تنجم مغرون اتنجم مما تريم اتاوم إيجن أمك ودها وايدي اللا قتمر نغ أغانيم واللي غرنسيس نسيس القران يلا غرون او نتا آم اللان تغوسيون قداء ولكن هذه المهدود إميرة تفاصيل الاميره التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها تدها دغرون بها بها ودها غرون بها آه تاغدا ولي سانتا فرانسيسنا تروميت ترميت ترنسن اثنين سيلاد داي لنج سلات داي لنج نج نج نج داي لنج سوف لا لوز او نر تاولت مسنا تاولت نتيرا سوف تيد علاج ستيات عندما ماما كتزرم سفلى نتادل نتعلم انها no. تتزرع س, -س آه إزولينو، وندخل إزولينو ومادي. اخترتها نتش صفرخت سيمانينو موفير مانتن الزاتي يتسسكل قتمازيغت اموه او ستفينع ايد اسسكل نتش الصفرخت اسسكل نتش الصفرخت مانتن غلص اسسكل نس او نتا او غني السكن او ان التمازيغت اكتو عمك تزرم تفرق تاترانت غنرق ليبيا ستفينع اسلمد نست متيفار ذاتر، فوغنتش ان سلمد ار النغ مكم اد سيسكلن اد سيزلن تيرنس فايدميديا اسكيل مازرتسنتل دي سكيل انادل سيسكلن تجزم تمزورتي سيسكل كو أنا سكيل انادل سوسكيل ا اللي نتا يان يان ذرم ديساكتوال زيتون أساس كالنين يرخى جودة نتا إتاد لسيل الناج يهجا أي نتا يان يان دل خطيجين ويجبين شتغو أنا دول أني تنيك تيكي لطيطن ايد نتا أي نتا با دفر يان متا يلا يلا يال يال, يال, يال متا نتا سن نين ديان يان تسالي قديس أما كتزرر ميميرا و التصوير ديستيك التتان ديس مانتن يزلي جاراسن يزلي جاري سكيلن تنجم اتسدم جاري يان يعني اميزوار دناوي ودها وتنر الى الدي يال يال دفر يال ديان نولوشن لا سدوا سكيلجن مامكناري ياج يج يتجز يجري لا دي ديسين ايجنسي للنيج ايجنسي للدي ماما كوغاوند ايغير نتاك توين تاغدا اه سكر راج لها ميسنا كانت تزرم ديسك كاملت لكن تزرم تولفتدها اتيغداها فاد التزرم ياج متلي التياج ياج نتيان فلس اه سنتين تاغدا أي جنسين للنج أي جنسين لدي ياوة التغة والنملة جوسكيل لا نتضرم دي سن يدها إمسك يدها إمسك راديدها انتين يدها أزر منديس ندها أي جنسن كراد أكوز أكوز أسك اللي جيت مازقت ااا أسك اللي أي جنس تفي ناق نسسك اللي نو غرس أكوز أكوز انتين قيتين فاذا تسنم منيت أتارم اس اس سي <hesitation> أتو متا أكر راجودها يدها يلاقت تمورا جودا أتارم سيسيان يان أونس أمديها اتاريم أتارم يان نيتي اللديس أود نتا أوكوز توكزم في الأمام متا أو نملاغ أف أوكوز انتي نقتين نسم دياج يقيمان غيميرا أسكيل نياو لما يتظلم داها تيرا أوريغاون سماني سي تعدل أمزوار ويسين ويسكراد ويسكوز أنا أضفر متى التوارد داها دي أمزوار أتنر فونفيس ويسين أتنر فونفيس آيد نتاياو آيد نتاياو سوسيسكل إنونتش ياو سوسيسكل إنونتش انا انا جياو دنوغر ليات ظريما ما كاسيسكل ستفين غير حاقودا ده أه يعني <تصفيق> دورر نرمز يعني يات يات نتت ام يان ماش اترني مفلس دغدا اجت تكل تيتن وغاون من تنديس انتو قتين اسكيل أكوز أكوز أنت نقيتين سورف تيد جرس يات يات إميرة يدها أكل تظريمتن غرسن تاغدا إنسنت نتاغده أما كتظرم ساها التظريم أنا أتفق سكيلي جنيد نشود لغ سياد. ماشي يوف أنا دل سيام أو يام يام نتأمز ورير حاقو دع يام ولي اللي دا ما يقول فلا، آه، اكسنت سودلس ميس نغيمة تا، ماش أنا سيام، يا متنتيام أماك أما كتزرمدا، يلا أمزوار ويسين، ودويسكراد، كراد أونسكنا، إتادل سوفلّا نتا... دا فلّا ستغدا، سوف لا أنادل أنت أنا دل سيل الداي، دنرني سيل النج نعرف لا. ثم يقول ايقم ياض سرفتيد يوم يام يام يوم يوم ياض يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ياو يوم يام غرس مسن اثنين يام يام يا يط ديم غرس آه اوس دربيب نتا يف اظرتي دي ماما ما ياف يف يف المصدر انرني فلس الاسزاتس يام عيد نتا يف ايد نتا ياف نتشغري سكيل نقول التاريخ دي سنت قيام دياف مش ايد اميديا نودليس نسلمد سلمد إميرة ايميرا دناتيف اسكيل نيتن لما ميت تاكز من التاريخ نتشدها اوير ايد امزوار ايدي غختامزوار ايد ويسين دودها ده ويسكراد دها ودها دمزوار ودها دمزوار درني إنك اخت السياها دي كودها ويسين. دا أماك تزريم تقوس ينقط دها. دودها ده أمزوار. ودها ويسين. ودها ويسكراد. دودها ويس أكوز. عيدنا آه التتران فينا شاط تقوس يعني آه تعرجو دا. أميرة دناة في سكيل نجنطة. ااا آه سكيل نجن. أماك ياك ياق يدها. اصدان آه الشار ماشة تنجم متأتية تيجي حتى تنين. اكتوي غير نتش داغ دداها دا دا تدقور دا في الناس انادل سيان سيغي الميتادنيك د نغري للنيج دني طنط ددني فلس. الناس او النيغريج تيطن ديس اا شت القران تنجم معتير اتاري ممك تقسم كنيون ايد اميزوار يجز <hesitation> يقط <hesitation> أسجن طونت وسين ليصفغ طارسي لداي وسكراد، التيقل تيقل تيطن فالتزرام، إيجت، سنت، نجمع التاريخ أوكل فا <hesitation> بلا ما أدك صغفو سينو، ياك، أناظر مامك ياق، ياق ولتمس نياك، ياق ولتمس نياك، أزرتيدي. اتقزم سليان، اتاري ميلانير سولفتيات، لا طنطم السيا. دول تماس، تيكل تيطان سولفتيات، يان، يعني انا لي إلناج، انيك يعني ازقن طونيط، انيك واد، ياق، ياق. إميرة، أما كو يغاون، لمي تيغمرت لي لادي تيغمرت كراد كراد مراو آه، انتي تي ان تي كراد مراو انتي تي اللي انت تسح التالي التافم تميري سرفتي آه، تي سك <تصفح> كراد مراو انتي تي شاكر تي سك فايل آه، مامك اتصنطم اغانيم اغانيم يغور كراد مراو انتي تي سك فايل كراد مراو انتي تي آه، أنظر أسكيل إجنيطان، نتا أدل انتيرا <hesitation> آه، لكن ميات أتاغن فلس أتاغن فلس، أونسكنر أسكيل جنيط نتا ياق، داد سبدر إدن ياق إدياخ دايتشا أونسكنر تغوسا إجتيطان، ياق، إتادل أماك تزرم قوسكيل، إتادل سولينيج، دي سيلال سيلاداي آم أوطون نساع <hesitation> سي فاد أتسنديم سي سطوناد أتي إلى الزت وتقنم تقنم. أناد الأمزور دا دويسين ساه، أو نيقرام ديال إيج نيطن، نو وير أمك التارمك ساه، أمك التارمك ساه سولاتيني، دا الطنطم دا التاويدي جتيطان دا. ياج أمزوار دوي سين ده أماك وغاون تيغمرت النس ديس كراد مراو نيسكفال كراد كراد مراو نيسكفال ممك ماماك تصونتم قوغانيم آه ياج غرس هو سربيب لنتا ياخ ياخ أماك ياج أماك ياخ أتزرميدي أمزوار أماك نيجا تسا ذا نك السائل دتقم، تاخذ إيجيت، دنرني فيلس، تسنات أمك الياق، دسنرني تاخذ قلم مس، عايد نالتياخ، ياخ أمك نوا، ديجورسها، ديرني في النج، ددريم تاخذ قوم مس، أمك نوا، أمزوير، وسين دويس كراد. ايد نتا سيسكيل ستمازيغ. اميرة داوت سبد دا غتيرينو، داو نملاغ افتغاوسا آ أه تزعام، داديغ كراد، آ أه سيدها. نغوكوز. أمازوار نيقاديس إسكين لماك نوا، يان، ياني توشانغ، يال، يال، نزدارت نيق يزلي، نغ يزدي. يزلي، نغ يزدي، ما ماماك نغسنتشين. نزدارت نزلي جودة، أماكيجيرغو جو سيسكيل، تاوات نو سيسكيل. سورفتي ديال أسكيل. دا نرني فلس نرني نيقا يان فلس سن انتيغدا اللي نتا اه ياج. دنيقا يال ديال اه ديان ديان نيقا سيسن ياو. دنرني نجا يان دنرني فل نصفر سيس يت. ايد ايد آم اه اه اه اه تيجت. تربوت تيجت سكيلن، تربوت تسنات يا- يام، ياض يط، دياف. أي تربوت تسنات تربوت تمزور ديس يان، يال، ياش، دياو، تس ديت ديات، تيسنات ديس، يام، ياض يط، دياف. تربوت تسكراد لن ديس ياك، يق، ياك، يق. يق. تيسكوز، ديس، ياك، دياخ. أنرني في اللسن، يح. سرفتيد، ياح نتا سام، في تفلهس، أسكيلي جنيطو. أيد نتا تياح، أمزوار إلا دا، تسنات إلا دا. تربو تسكراد، ديس، يج، يخ، يح. أيد نتا، أسسكل ستفيناغ. أما كوي غاون، أسسكل ستفيناغ، شد القران. تزمرم، تنجمم، أتاريم. سيستيقى سيوين قودا سمامك تخسامك نون ماش قاندا تسنم إزوران ان يسكن مامك تادلين ادهج تاغدا دا سكراج اتصفى سيس كراد نروكوز كوز امك اما أه, توتليت ازرت يا yeah. مامك تاريخ ديستها الطنط نزمر اتناريس انايطان مادي اما كوريته سوالين مادي ايغي راس تنقيت درنيغ في ياد اذر ياد اما كيغي ياد سوالين درنيغ في لاس اتسهرتي العدي اي اي داسد ناس ايتشا ازكا ا ا في لاس نسول أُمَا. أُمَا. إيمان. إيمان. ليخسرون تاجزي ميميرة. تيرا است مزيغه التادل سو استغدا نفلا ناتمينج و ايسك الناس هجني لداي اما كوير اتزرم منيت غير ون اه اسكل منيتي غور و تايم في باش فاد اتيلي اكو سو سكيلجين تزرماتيرم كراد تزرماتيم اوكو سموس ديس مامك تحسمك نيون نتش ذره تيرا نتيسكوز <تصفيق> تزعم قدا سو سو سكيلجين، لكن اماك تزريم لها يجيك تيسكرا لكن تزدرمتيرم اتيلي اترن مايو، أما كتزرم تزرم الزيتون، تاني مرتنون الالتي ايتشا اي او نملغ اف يسكيلن إيطن دو سيسكيل نت تاني